Що щастя, звичайно, повне. План Б? Ну, тут до 21-го дотянуть. А далі. А далі до 22-го. Накупіть грічки на всі гроші. Кушать гречку. У зв'язку з карантином, деякі люди перейшли на роботу вдома, хтось пішов у відпустку. А от чи є у людей запасний план? А чим ви займаєтесь? Ну, де працюєте? Масажні студії вас закрилась на карантин. Так, звичайно. Ну, взагалі, я я івентами займаюся, тому мене це напрямую коснулося на самом деле. Ну да. А де ви працюєте? Ой, в дуже важливому. Не, ну, хай, займось, дуже важливі установи. Ми е дилетанти широкого профіля. Кур'єром роботом. Кур'єром. У вас робота не зупиняється? Ні, поки ще ні. Медична іт індустрія. Займаємося операціями хірургічними. Але не напряму. Мы проектуем, направляючи на комп'ютері, чтобы хирург мог без проблем провести операцию. Какой план П у вас? Uh, ну я попытаюсь переходить в онлайн как-то. Я буду организовывать всякие онлайн-тренинги с какими-то интересными темами. Вот я сейчас как раз этим занимаюсь. Uh, не знаю, на время карантина, наверное, пока дома сидеть до mm -hmm. А и что затянется карантин? Что делать? Ой, не знаю, не знаю, не думал еще. Ну, будем сидеть, а нам будут платить гроші, бо наша компания дбает про нас. Ну, а если до такого дейдешь, а у нас реально не будет роботи, то это уже может, будет какой-то крах реально цивилизации, и я не знаю, что тогда делать. Что делать, если не будет замовлень? Mm, сидеть дома, наверное. Да, сидеть дома, где гроші звідки брати. брать? <laughs> не знаю. Сидеть, накупить гречки на все деньги кушать гречку, закривати мир стран, в якому я працюю. І тому не знаю. А який план Б? План Б? Ну, у мене права, я буду таксувати банально. У вас є якісь альтернативні джерела доходу? У мене є просто накопичення. Як Ви зможете прожити без зарплатні? Два місяці. Я взагалі художник, у мене взагалі немає тут доходу. Е, да, ніту. Ні. А план Б? А, план Б муш. Хороший план Б, я вважаю. Ну, ще в цілому, кайші є якісь ще там додаткові джерела заробітку, не Ну, я думаю, місяця три, десь так. Ну, не хотілося б. А якщо після трьох місяців, то... Алло, алло, мам! В село до батьків? Ну, не в село, а в іншу країну. Попитала людей, сама задумалася. У мене ж немає ніякого плану Б. А у вас є?